الموت يا اخويا مهما يقولوا عليك. ايوه هتفضل انت ابن ابويا واي حد تحت رجلك ما حد هيعرف يقابليه. عشان حضرنا في المزاد مفيش مقارنه. ده انا رقم واحد واللي يتحدى دماغه ساحب. الغدر الناس زي المطر والاسى بدا في البشر. حتى تصاحب وقت الشده صاحبه من اول خاطر روح يا هندسه روح وشوش <تصفيق> اللي واحدة واحدة اللي الخطر اللي اتخدعوا ونزامله في خونه ومن مانعوا الصحاب على القرش اتلموا ولما راح القرش بجد اتخدعوا قوموا انا بلاش تلموا قوموا معانا بلاش تلموا قوموا عند الساحه اللي بجد ما اشتغل قال لي عليكم عليك مش اللي قال نفسي بنفاقنا وقال كلام ونسي الافعال صحبة الجيب بتندهلك وقت اما يبقى معاك المال، ويكتب ليكوا الجيب الاعلى لما يكون الجيب بطال عليا كلام زي ده <الفرق. تصفيق> يحيى يا إيه لنا فيك يا اخويا ما تقلل النصيحه الثانيه ما تبقاش حوار تقول أول ما تبقى في الهندسة يا مجدي يا مجدي مليون، من هندسه من هندسه من هندسه من هندسه مجدي يا مجدي يا مجدي يا يا عليك. ولو عيوني قدامك بيدك يا اخويا تمسح تماميني. شمس شويه عشان انا بحكي. وشوف البناوي بيقول لك ايه. سبع سنين عندي مرض في القلب. ما تحددش الشده اللي لما قلت يا رب. بعدوا عني كل ما مفيش علاج بيداوي القلب. الصعبة كلها بمسك قلبك. يا صاحبي اوعى اتعشى الخسيم. مهما كان ده عشر